Кравчиня Оксана Боярська каже, раніше шити одежу для військових не доводилось. шию кишені на панати і щось ще, я не знаю, на ріжки і на розгрусті, щоб хлопці мали куди засовувати все, що їм потрібно. Зараз такий час, тому потрібні було мені всі допомагати, її, щоб було добре, щоб був мир на землі». Задуваємо зараз оці стропи, дівчатка заготовляють кишеньки, клапани. Ну... І так подальшими, по, по операційно шеємо. Зараз у цеху працює 30 людей, розповів підприємець Микола Дрибка. За його словами, тканину дають волонтери. Щоб дізнатися, як правильно шити розвантажувальні жилети, зверталися до цеху, який шиє військову амуніцію. Вони нам показали, що вони шиють, як вони шиють. Ми кажемо, у нас є обладнання, є швеї. Нам дали крім, ми почали шити. Він був не такий, як треба. Ми... Зі свого власного досвіду почали шукати інтернет, як не має бути, почали доробляти, переробляти, окомплектовувати, в кінці кінців пошили більш-менш достойний виріб». За словами Миколи Дрибки, також планують шити аптечки для військових. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.